על מנת להעביר אנרגיה לגוף מסוים, יש להפעיל כוח על הגוף. תמות האנרגיה מוברת על ידי הכוח, נקראת העבודה של הכוח. הנוסחה נמציאת העבודה שכוח מסוים נושא גוף, היא W כפול D כפול W היא עבודה שמייסתה על ידי הכוח F. במילים אחרות, W אומר לנו מהי האנרגיה F לגוף. F הוא הגודל של הכוח המסוים, המבצע עבודה. D הוא היתק של הגוף לאיזה מרחק הוא נע בזמן שהכוח מופעל עליו. תטא וקוסינוס תטא מתייחסים לזווית בין הכוח המבצע עבודה לבין ההיתק של הגוף. אולי אתם שואלים את עצמכם מה קוסינוס תטא עושה כאן? קוסינוס תטא מופיע בנוסחה הזו היחיד של עבודה כמו העתק, הרכיב של הכוח המאונף לכיוון התנועה, היא לא עושה עבודה. נראה כמה דברים מקשורים לנוסחה הזו. היחידות של עבודה הן ניוטון כפול מטר, שזה בעצם ג'אול. ג'אול היא יחידה בהנו מודדים לנו. וזה הגיוני כי העבודה נותן לנו את כמות הג'אולים שניתנו, או מתכחו, מתגוף או מערכת אם הערך של העבודה שנזתה או חיובי כוח מסוים, פירוש הדבר שהכוח מוסר אנרגיה לגוף. העבודה היא חיובית, שהכוח או הרחיב של הכוח, בכוון לאותו כיוון כמו ההתק. אם הערך של העבודה הוא שלילי, פירוש הדבר שהכוח לוקח אנרגיה מהגוף. העבודה היא שלילית. כשהכוח הורד של הכוח. מכוון בכיוון מנוגד לעתק. אם הכוח מכוון בכיוון מננח לעתק, העבודה שהכוח עושה שווה ל-0. כושה דבר שהוא לא מוסר ולא לוקח, אני אגיד מהגוף הזה. דרך אחרת באה עבודה שנעשתה על ידי כוח שווה 0, כאשר עקוף לא נע. כי אז העתקו שווה ל-0. הכוח מפעיל, מגזיק, מסע כבד מעל שלך, שום המסע. כי המסע לא נע. ההופעה הזאת מייצגת את ההגדר של העבודה שמפיצה לידי כוח מסוים. אם אנחנו רוצים לדעת את העבודה הכוללת שנעסתה על אנחנו יכולים למצוא את כמוניות העבודה שנעסה על כל אחד מהכוחות ולחבר בה. יש לנו דרך אחרת למציאת העבודה הכוללת שנעסתה על גוף מסוים. למען הפשטות נניח שכל הכוחות מכוונים בכיוון העתו. ככה נוכל להשתחרר מיקו סינפטטה. בכיוון שאנחנו מדברים על סך הכל העבודה שנאסתה על הגוף, מציב עבור F את שקול השקול על הגוף, אנחנו יודעים שהכוח שווה תמיד למסה כפול התאוצה. במקום F אפשר לכתוב M כפול A. כיוון שהעבודה הכוללת שווה למסה כפול התאוצה, כפול העתק, אני רוצה לכתוב את המשוואה הזאת של מהירויות, לא של תאוצה אני מבקש מולכם להיזכר במשוואה קילנטית חת מרמדית, אני ראית ככה. המהירות הסופית בריבוע שבל המהירות ההתחלתית בריבוע ועוד 2 כפול התאוצה כפול היתת. כדי להשתמש בנוסחה לעשות, עלינו להניח שתאוצה קבועה. פירוש הדבר שהכוח הפועל על הגוף הזה הוא קבוע. אמנם מניחים הרבה הנחות כאן כדי להשתחרר מהקוסינוס ת' ומניחים שהכוח קבוע, אף אחת מההנחות האלה אינה דרושה כדי קבל את התוצאה, פשוט מפשטות את התדליך. כשמסתכלים למוסחה המתמטית, אתם רואים שגם בי יש תאוצה, כפול היתק. אני מבדד התאוצה, היתק, אחד של המשוואה. ש -D v סופי בריגוע חוץ V התחלתי בריגוע חלקי 2. אני יכול לאזיב את הביקום איזה פול so לי בנסחת עבודה. הכלים של עבודה, שווה על כפול גודל בירס סופי בריבוע בקוד בירס החלתי בريبוור אחרי תשע. אם אני מחפיר, הקביטוי בנסח הזה, אני קובע שעבודה, כל אלект, שווה על חצי massa. כפול המירות הסופית בריבוע פחות חצי massa. כפול המירות החלתי כל. קבלים אחרות, צחק כל העבודה, עבודה, כל שווה להפריש מהארחים והסופים החלקים ש. חצי mv בריבוע. הגודל הזה, חצי mv בריבוע, ומה שנקרא אנרגיה קינטית של הגוף. תשמעו לעתים קרובות שסך הכל העבודה שנעשית על גוף שובה לשינוי באנרגיה קינטית שלו. הנשוואה הזאת מכונה משפט עבודה אנרגיה. כי את העבודה הכוללת, נעשית על גוף קינטית של שהגוף רכש או איבל. אם העבודה הכוללת חיובית, האנרגיה הקינטית גדלה, והגוף יגביר את מהירותו. אם העבודה כוללת שלילית, האנרגיה הקינטית של הגוף קטנה, כאור שדבר שהוא מעט. ואם העבודה כוללת על הגוף שווה ל-0, כאור שדבר שהאנרגיה הקינטית שלו נשארת קבועה. כלומר, הגוף נע במהירות קבועה.